Hej hej och välkommen ska vara till min kanal på Youtube Idag ska vi köra min Ja det är en det är inte tunnelbanan Så here I go again <laughs> jag ser. Vi har hållit på med den stad Jag ville byta namn men jag går inte många någon sån här rabax Jag har här <laughs> uh uppdatering. Skickar uppdatering. är igår var det. För igår. För igår har skickat en. Åh! Um. Oh. Ah, det är lugnt. Det är fine Det där betyder det. Online. online. Online. Online. Så följer jag vad Eh. Eh. Hur lång tid ska det här ta? För riktigt. För riktigt. Men. Nu. Uh, tänk på att det ska bli. Eh. Uh, följande. Och. Okay. Men följer. Eh. <laughs> uh, du. Jag kommer inte acceptera att skickas från. Ja. Ja. Ja. Volvo drift. Ja. Oh yeah. Ja. Oh yeah. Jalla jalla. Det här är staden förresten. Staden som alla vill bo i. Staden alla vill bo i. Så här många pengar har jag. Och det lagar faktiskt inte. Det blev jag faktiskt eh, helt chockad över Jag tänkte laga där i kanske borde flytta lite micken Jag vet inte, jag ska inte hålla på med det Oj Okej, okay. trycker trycka kontroll Nej vi ser Den hoppknappen Här ser staden ut Jag får lite mer höghus eh, ska faktiskt bygga mer Och en miljon I skottan så mycket pengar har ah, jag, på riktigt! På riktigt! Ja, ah, det måste vara skönt. det här hus ska jag spela mer av. Att äh, det är de som ger mig mest. Det spelar faktiskt ingen roll vilka hus jag väljer. Det här kanske jag behöver äh, bygga. Jag vet att jag använder blå och gula. Det ska vara fan. det kommer det vara fast, synd, man kunde inte bygga tunnelbana, det skulle jag faktiskt ju... Här kanske det behövs, här behövs hus, ha ha så ha, förstöra det, då tar vi bort den, flyttar den någonstans hit. Då bygger jag mer hus här, jag har ju redan en väg där, aja. Ah, där, där. Hm. Alltså, det är ju ändå ett eh, problem man måste göra. Eller ja, problem, problem. Jag kan ju göra det hur man vill. Det här spelet går ut på Öjkik. Oh, ja, ah, det brinner. Ja, det. Hej! Ja, Förändra min klass i det jag ska. Göra. Göra. Göra. Göra. Göra. Jag vet inte varför jag svarade så där. Den här staden kommer att vara full med husen. Ja. Bensinsationen. Det är alltså. Det borde inte vara så här. Så ska det inte vara. Äh? Ehm... Uh. jag flyttar på den där då? Nu börjar det lägga. OV... Oj. OJ! OJ säger jag! Vet jag var jag ska placera någonstans? Gick det in i tärsbebyggelsen. Och så här ser den ut. <laughs> alltså, dude. Den här staden, alltså. Den här vägen av åsting nu. Där se kyrkan. Vi ser ju kyrkan. Så. Kyrkan är klar. Det är två kyrkor i den här staden. Fin, är det men. Uh, och du måste ha 60 30 menar jag 30 is burn alltså I want a private Och det är ju en militärbas. Uh, lol jag tänkte att jag faktiskt inte har någon militärboss jag tänkte ha hus <laughs> jag vet inte varför för jag vill hela äh, ja, den här vägen ska fylld av hus. Är kanske inte. Nä. Ja ja. Ja ja ja ja, ja, ja, ja. Där ett hus. Lol lol lol. X Skit. Ehh, uh, vad händer? Ingen tryck. Det är på honom. Oh, ingen sån? <laughs> Lola. Lola. lol, lol. ändå är Det är nog rolig. LOL Gigata Kvarter Jag inte premium Som ni ser där Alltså det går faktiskt ganska bra för min stad ja. det är Jag är nu ganska mycket Kolla hur Spelet är in Det laggar nu X Jag hör dem. jag Ja, så det är faktiskt första gången jag ska spela i alla Profil, Jag kan inte stycka på den. Uh. Alltså, jag är så nära. Titta! Titta! Titta! så alltså, sådär många personer behöver. Uh, ja. Vi vet att det är en 10-minutersmån video. Kan du på YouTube? Uh, jag ska se det. Tack för att på den här videon. Glöm inte att prenumerera Pröver på det. Det och gör allt som ni vill. <Sus> mm.